Tak zdravíme z Lightu, pro ty, kdo mě neznáte, já jsem Andy, já jsem studijní konzultant, mám na starosti naše milé studenty a dneska uděláme rozhovor se studentem, který u nás v lajtu absolvoval o, po sobě sedm úrovní. Šel od úrovně B2 až po úroveň IN4 a je to Jirka Hrdý. Dobrý den, čau. Uh, Jirko, chci se tě zeptat, uh, proč jsi uh, se rozhodl studovat angličtinu? Uh, tak dívej, já jsem v podstatě jako by neměl nikdy nějaký, nebo ty, ne, nemám v práci nějaký jako by, uh, požadavek, nebo nevyužívám to nikdy, jako by to ne, ale, uh -huh. ale uh, chtěl jsem, jako by by já sám, jako by, že jsem chtěl, chtěl jsem se naučit, chtěl jsem uh, rozumět různým. Uh, ať už textům, písniček nebo nějakým mm -hmm. filmům. Rozhodně. A chtěl jsem... Mm -hmm. by, ne, ne Nepřipadat si úplně by za blbce. když mm -hmm. slyším někde někoho, jak se normálně dneska baví, dneska ta je v podstatě používá mm -hmm. běžně, v, všude v podstatě. Takže, takže asi tak, asi tak. Super, super. No a dostal jsi do toho svého cíle, který si chtěl? Uh, já myslím, že dostal. Já myslím, mm -hmm. že díky vám jakože že dostal, protože... Uh, Dokonce, dokonce jsem si to teďka jako vyzkoušel tím, že já mám kamaráda v Londýně, mm. za kterým jsem teďka jako odjel na 14 dní. Musím říct, že jak s jeho dětma, který tam normálně se tam narodili, tam běžně mluví, jo. tak jsem se s nima bavil v anglicky. Bavil jsem se tam s jeho sousedkou asi 75 letou, která mi tam říkala o své sestře, jak si zlomila nohu a, a byla taková celkem zvědavá. Takže... <laughs> Takže no. se ptala i na mě, a jak se mám matkou a to, takže mm -hmm. to bylo celkem, celkem dobrý. Uh, musím říct taky, že uh, když jsem tam jel, tak jsem byl trošku nervózní, i z toho letiště a to, a byl jsem takový uh, uh, nesvůj, mm -hmm. ale v podstatě, když jsem trošku se jakoby, říct, jako odhodlal nebo začal no. používat to angličtinu, to jsem se tady naučil, tak jsem uh, dokonce i při odletu uh, poradil tam jedné paní, která tam v podstatě jí uletěla letadlo. Jo, a, a byla úplně tam zoufalá, pomalu mě tam brečela, jo, tak jsem musel s ní na, na, na informace domluvit se tam s tou paní, která samozřejmě Angličanka, ano. a pomoct vlastně že si musela koupit novou letenku a nakonec to dobře odpadlo vlastně se mnou tím samým letadlem. Super, to musí být super pocit. Je to, je, bylo to dobré, že, že v podstatě jsem trošku jinde, než, než jsem ano. byl na začátku. Jo. Uh -huh. Další věc musím říct, že teď jsem byl s kamarádem na Střílance, byl vlastně jsem na dovolené, v únoru, uh -huh. kde je vlastně jakoby druhý jazyk angličtina a uh, tam v podstatě ještě ten, to vědomí se mi trošku zvedlo, protože přece jenom tam nejsou rodilí mluvčí, oni tam mají jako druhý jazyk, uh -huh. takže jako v hotelu, na letišti, v taxíku, v těch tuk-tukách různých, všude jsme se dohledovali o cenu, tam je to, oni to tam berou jako sport, takže, uh, dobrý, pak dobrý. Musím říct, jakoby asi super, jsem se dostal tam, tam, kam jsem chtěl. Super, super. No ale tak jsi rád, že jsi rozhodl, rozhodl pro like? Uh, určitě ano, i když uh, bavili jsme se o tom, bylo to celkem náhoda, že jsem jakoby na vás došel skrz reference a na internetu. Takže pak mi došlo, že vlastně jo, protože uh, že jsem rád, že jsem sem jakoby šel. Protože když můžu to srovnat, učil jsem se asi 9 let německy na, na základní škole, na střední škole, ale ten, vlastně ten, jako ten systém to učení na škole je, je špatný. Prostě, jako, došlo mi to až tady. Jo, že vlastně já jsem si vždycky říkal, kdo se může naučit anglický, to prostě nejde. Jako, jo. Protože říkám, devět let se tam šprtám Němčinu a nemám nic. Jo. Ale zjistil jsem, že tady během těch pár měsíců. To vlastně fakt jde jako. Jo, že, že ten systém je tam špatný, tady, tady tam, tam vás datí slovíčka, tady, tady to slovíčko vás naučí pochopit, použijete ho ve větě, mm. hned si to vyzkoušíte v praxi, mm. jo, mluvíte tam s tím druhým člověkem, takže mm -hmm. fakt dobrý člověk, jako, musím říct. Mm -hmm. To je super, to mám radost. A co bys doporučil studentům, kteří právě teď s tou angličtinou začínají, nebo kteří se té angličtiny bojí? Vím přesně co, protože <laughs> říkám, jak jsem tím, vlastně jsem si tím prošel, takže. I na začátku nebojte se, prostě, nestýďte se mluvit, nestýďte se otevřít pusu, zkusit to říct, protože já když jsem sem došel, tak jsem si říkal, co tam budu dělat, ne já fakt neumím, bude ne. za nějaký loisy nebo něco, že fakt nebudu, nebudu vědět, nebudu vědět, co říct. Ale mně pak jakoby došlo, že kdo by šel do školy, když umí anglicky, jo, Vlastně sem Jasně. chodí ty lidi, kdy, kteří neumí, kteří neumí jo? Prostě, no, a jdou se sem naučit, stejně jako já. Uh -huh. Takže rozřazení a já jsem byl vlastně na, na stejné úrovni, jak ti ostatní. Takže, uh -huh. takže moje doporučení, ne, nestydit se. Prostě zapomeňte na ostych a, a poslouchejte Zde. lektory a použijte ty věty <laughs> tak, jak oni mám máme jedním, protože Když se budete připadat divně ze za začátku, tak ve finále zjistíte, že to fakt má smysl. Uh -huh. Super, Hirko, děkuji ti moc krát za rozhovor. Já ti no, přeju, ať tu angličtinu používáš co nejvíce. Ať to, to svoje úsilí, které si tady tomu dal, které nebylo, uh, které nebylo malé, mm -hmm. tak ať ho zúročíš, ať to pozvedneš třeba ještě někam dál. Jo? Dobře. Tak díky. jo, tak se mě hezky. A díky. Taký, čau. <laughs> tak čau.